Assalamualaikum guys, hari ini ada juga yang sama Stumble guys Lagi sekali Okey jom, kita coba tekan Jump. jangan Siapa? Ah, no Are you serious right now, bro? Okey, ada juga yang akan buat ni last Stumble standing Okey faham? jom jom sekarang buat sampai allege kena stop ni. Tak apa bro, jom guys, tutuplah lock bagi. Kita tu kena dapat bot dash, bot dash, bot dash, bot dash, bot dash, bot dash. little is Okay, Sempat, dia fikam, patut, tak kahwin pun. Okay, cepat. Cepatlah masuk. Chili penguin, ini penguin ada chili mah Cepatlah masuk, masuk deh, tambi. Oh sorry, sorry cah. Su Qual relas Yes Sekian Okay, play Waiting for player at the end to Okay ini kong cerita saya perlu. Okay, kurang ni Untuk apa? Okay, dulu Mesti main kesak Takut so, dia juga akan buka berlainan